Українці, українки, ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет, з них 20 збито. Більше 15 безпілотників, майже всі ударні іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям повітряних сил, сухобутних військ і розвідки, які задіяні в захисті від цих російських ударів. І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію. І за допомогою ПЗРК стіни розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного. Трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати, вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам. Більш ніж тисячі працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ, я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника з область. області, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірнічого рятувального відділення міста Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах Енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює, стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і Ближчим часом варто це робити і, будь ласка, переносите споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту групи 7, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну протиракетну оборону. Домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задійний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терористів. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву групи семи, зокрема, і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване відновимо! Слава Україні!